يا خوات المعرض اليوم فيكم يا هلا يا هلا يا خوات اليوم فيكم يا هلا يا هلا يا غواكم ما بين الحاضرين يسع صخوهم السعوا يا الحبايب للحلال والبنثور مسك الوفل وعطور الياسمين الله يا خوات المعرض الليل فيكم ام بالحلا بالحلاوه والذوق والناس كل شاهدين ما بين الحاضرين عرس اخوهم وسعوا يا الحبايب للحلا والمثرو مسكن وغنم عطور الله يا خوات المعرس الليل فيكم امتلا بالحلا والذوق والناس كل شاهده والمدان بالعرس غزلان الفلا يا عسا فيكم الله عيون الحاسدين اللي منكم خدها يش Ah!